<laughs> oh, don't touch me! Oh, you don't have to call to tell me that. Not you! The Dieter Sachs door detective! There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Oh, now you want. All right, I'm coming. For one phone call, really, for real police. You worthless turd. Shit, <laughs> man. E não posso, posso. Muito. Vamos fazer um tutorial de desse booster my touch. Stay dang dangura. Stay Fuck you. Stop bine mai tu, bine, buna, stai buna, buna, buna, buna, buna, buna, buna, buna, buna, buna, no no no no no no buna, buna, buna, buna, buna, buna, buna, Hmm. Yeah, okay. Let's do this. It's a gas. Let's go. Get us out of here. Don't worry. I know what I'm doing. The cars are still after us. Chill out. It's under control. Sweetie. So, uh, Drive, Michael. Glass. I got okay. this. All so, uh, right, E, sa dragi si pe totul de care, nu Ba, no. am vrut sa fac niște episiade cealalti. Ce Puteti sa mei juc si un. Um, e ba. Ce episiade sa faci? Episade cu GTA si un tutorial cu cum să salveti pe buster aici. Ce? They're still on I'm on top of them! Doar fac asa, un episod asa. Va fi Sigur, e single player. Come on! Relax, i-am găsit! Nu-i așa! Nu-i așa! Nu-i așa! Nu-i i așa! Nu-i așa! nu ei, tá? Um da não foda com que I have everything I want? So why am I stealing? I'm not saying anything. Just my best to keep us out of jail. Can we Oh, I judge him? Oh, not at all. You're loving this. Party. Oh yeah. this risen, shot. Thanks, this is, Michael. This is, this is, this I'm not dead and I'm not in prison, this so thanks. Anyone is it. Let's there. Oh, can... Can... Okay. <coughs> Scuze, te-am întrerupat ah, Cum am vrut azi? zic? Salut, domnul și domnul este pop, domnul Spider și bine v-am găsit la un nou vin. După cum cum vedeți, arătem primul meu tutorial pe care fac Suntem de pe GTA Eu știu că o să întrebați, de ce nu ai de pe 5. 5? Păi, e primul exemplu pentru tutorial pe care trebuie să-l fac. Po cum vedeți, eu folosesc platforma Pusteroid, și să vă învăț cum să saldați pe Pusteroid. Po cum vedeți, știți, are două salbări cum fi, fie pe telefon, fie în casă. Așa că eu mă de ce fac afară Ceea ce în afară acasă, ca pe Dar oricum, dacă vreți să salvați să-i deți să like, dacă vreți să mai aveți, facem episoade din noastre. o să vă arăt cum faceți. Salvați cum faceți de obicei, când jucați pe un loc, ceva. De exemplu, cum faceți în mod regulat, eu, eu o să vă arăt cum o să faceți. Insa, pe telefon e un quick save, iar pe normal e un quick save normal, da? Ok, trebuie sa de data 5 Trebuie să fie pe așa. Așteptati pana sa inchide tot, exact așa, și uh, nu umblați da nimic. Vedeți-va de treaba? Vedeți-va de treaba voastră și aia e faza. Cam de trebuie sa să să fie nerat, sa dar de uh... Oricum, sa va arat daca s-a salvat sau ceva si revenim in câteva momente. Bun, hai ca am revenit si și... uite așa, suntem pe CD5 nou si și... uitati, vedeti asta de aici. Trebuie să aveți asta, asta de aici, salvat. Dacă nu aveți, mare problemă aveți. Ok? Ok. Insă, eu am făcut asta ca să. vedeți cum e, să știți cum să salvați. Bun. Cam atât cu acest tutorial. Sper că v-a plăcut. Nu sa să. nu un like, subscribe, share și să și ne-am Ciao, boys!